ما هو العامل المشترك بين البيض، أنواع اللحوم، منتجات الحليب، الصويا والبقوليات والمكسرات؟ هذه هي مصادر البروتين الأكثر توفرًا في طعامنا، ولكن هل تساءلت أيها أفضل لتلبية احتياجات الجسم؟ وما هي الكميات المثالية وأفضل وقت لاستهلاكها في اليوم؟ وهل تعلم أنه بمجرد استهلاك البروتين بشكل صحيح يمكن ان يرفع ادائك البدني والذهني للضعف السلام عليكم انا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقه عن البروتين انواعه كمياته واهميته للصحه اذا انت جديد معنا يا ريت ما تبخل بالاشتراك بقناه سكون مد كتشجيع الاستمرار بشرح كيفيه توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي واعطي هالفيديو لايك لمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدا بعكس المركبات الكربونيه المنتجه للطاقه مثل الدهون والكربوهيدرات يتميز البروتين باحتوائه على عنصر النيتروجين في تركيبه لذلك يستخدم ليصنع جميع خلايا جسم الانسان العضلات الاعصاب الشرايين الاعضاء الحيويه بما في ذلك مكونات الدم والانزيمات والهرمونات التي تتحكم في جميع التفاعلات وتكمن وراء أي وظيفة تحصل في الجسم على أي مستوى كان وحتى المورثات الجينية أو ان DNA مصنوعة من البروتين لذلك يعتبر البروتين أهم عنصر غذائي في مكونات طعامك ولا ترغب أن تنسى حصتك اليومية من البروتين أولا ما هو البروتين البروتين هو تجمع كتلة من جزيئات أصغر تسمى الأحماض الأمينية أو أمينوآسيدز ويوجد 20 نوع منها فقط 16% من وزن جسم الإنسان هو بروتين وهذه ثاني أعلى نسبة بعد الماء لذلك توفير الأحماض الأمينية يجب أن يكون الأولوية في أي نظام غذائي تتبعه بعد الماء إذا أردت الحفاظ على جسم خالي من الأمراض لأنك بدون البروتين لن تبني أي خلية في جسمك ما هي كميه البروتين المطلوبة؟ تختلف كميه البروتين التي يحتاجها الشخص في اليوم بناء على العمر، الجنس، الوزن والنشاط البدني. بشكل عام يحتاج الانسان لاستهلاك متوسط 1 جرام لكل كيلوغرام من وزن جسمه في اليوم الواحد. وحسب ارشادات اداره الغذاء والدواء الامريكيه او FDA الحد الادنى اليومي 0.8 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم والحد الاعلى يصل لحد 1.6 جرام للرياضيين فمثلا اذا اردنا حساب كميه البروتين لرجل وزنه 70 كيلوغرام في يوم العطل او الراحه فهو بحاجه الى 70 جرام من البروتين وموزعه على ثلاثه وجبات في هذا اليوم واذا قام بممارسه عمل او تمرين بنشاط متوسط في اليوم التالي فهو بحاجة إلى 91 جرام من البروتين كيف نحسب كمية البروتين في الطعام قد تعتقد بأن حساب وزن قطعة اللحم على وجبة الغداء كافي لحساب كمية البروتين في نظامك الغذائي. للأسف الأمر ليس بهذه السهولة قطعة اللحم ليست بروتين صافي في الواقع لا يوجد طعام في الطبيعة مصنوع من بروتين صافي أو لين بروتين فجميع الأطعمة مصنوعة من خليط من الماء والألياف والدهون والمعادن والكربوهيدرات وبعض البروتين احتفظ بسجل غذائي لمدة أسبوع سجل ماذا وكم تأكل وتشرب ويفضل أن يكون الحساب قبل الطهي لأن الطهي يغير وزن الطعام بإضافة الماء أو إزالته بعد ذلك قم بمراجعة كمية البروتين في كل طعام استهلكته إما باستخدام ملصقات الطعام أو عن طريق البحث عن محتوى الطعام على جوجل أو استخدم أحد تطبيقات الهاتف الذكي فمثلا للحصول على 70 جرام من البروتين الموزع على ثلاثة وجبات عليك استهلاك 24 جرام بكل وجبة على سبيل المثال للحصر 4.5 بيضة تحتوي على 24 جرام بروتين او 80 جرام من الجبن او 120 جرام من الدجاج او 130 جرام لحم ماعز او 120 جرام توفو او 95 جرام من العدس او 135 جرام من المكسرات وهكذا جميع هذه الحصص تحتوي على 24 جرام بروتين ولكنها مختلفة بالسعرات الحرارية وجودة البروتين وبالطبع بإمكانك خلط أي من هذه المواد على أي وجبة حسب رغبتك ما هي مصادر البروتين عالية الجودة؟ جودة مصدر البروتين تعني مقدار احتوائه على الأنواع المختلفة للأحماض الأمينية الطعام الذي يحتوي على 20 نوع من الأحماض الأمينية يسمى بروتين كامل ويسمى عالي الجودة إذا يمكن هضمه بالكامل بحيث تمتص الامعاء جميع الاحماض الامينيه عند تناول هذا المصدر في المرتبه الاولى من جوده البروتين ياتي البيض واللبن ومستخلص بروتين الحليب وهو الكيسين والويبروتين وفي المرتبه الثانيه تاتي اللحوم ومنتجات الصويا والفطر وفي المرتبه الاخيره تاتي البقوليات مثل الحمص وانواع العدس والمكسرات والبذور ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا التصنيف قد تم في ظروف طبيعية المواشي والدواجن في وقتنا الحالي أصبحت سلع تجارية وتستهلك الكثير من المضادات الحيوية وتتغذى على الأعلاف المعدلة وراثيا وتحقن بالهرمونات الاصطناعية مثل الاستروجين وهذا يقلل جودة البروتين وإمكانية امتصاصه بصورة مخيفة النصيحة هنا هي البحث عن المصادر الطبيعية للمنتجات البروتينية واستهلاك منتجات الحيوان التي تتغذى على العشب أو ما يعرف باسم البلدي الذي يأتي من المزارع المحلية مباشرة ما هو أفضل وقت لاستهلاك البروتين من المثير الاهتمام أن جسم الإنسان يمكنه فقط استخدام القليل من البروتين في كل مرة تتناول فيها الطعام تناول 3 إلى 4 وجبات متباعدة بشكل متساوي تحتوي كل منها على جزء من احتياجك اليومي من البروتين بهذه الطريقة توفر بروتين كافي بمعدل قابل للاستخدام لتحقيق أقصى استفادة من البروتين تناول كمية كبيرة من البروتين في الوجبة الواحدة سيخزن كدهون ويرفع سكر الدم أفضل أوقات تناول الوجبات هي بين الساعة السابعة والتاسعة صباحا 12 إلى 2 ظهراً و 6 إلى 7 مساءً ما هي أعراض نقص البروتين؟ عدم تناول أو سوء امتصاص ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي يسبب أعراض ظاهرة فمثلاً ستشعر بالجوع سريعاً بعد تناول الوجبة فقيرة البروتين وسترغب بتناول السكريات ومع الوقت تبدأ الكتلة العضلية بالانكماش وتشعر بالتعب والم المفاصل ويعاني الشخص من تساقط الشعر وتكسر الاظافر وجفاف الجلد وفي الحالات المتقدمه تتراكم السوائل خاصه في القدمين والكاحلين وفقر الدم خاصه عند النساء والنمو البطيء عند الاطفال هل كثره البروتين يضر الجسم استهلاك كميات كبيره من اي عنصر غذائي لفترات طويله دائما مصحوب بالمخاطر حسب الأبحاث الحالية، تناول كميات تتراوح بين 200 إلى 400 جرام من البروتين يومياً يؤدي رقم واحد إلى تشحم الكبد. تبدأ الأعراض برائحة الفم الكريهة واضطراب النوم بسبب ارتفاع الفوسفور في الدم. وبما أنه لا يوجد بروتين صافي في الطبيعة، فإن السعرات التي تأتي مع كثرة البروتين سوف تؤدي لتخزين الدهون، وبالتالي تشحم الكبد وأمراض القلب. أيضا كثرة البروتين الصافي مثل اللحم منزوع الدسم وبياض البيض وواي بروتين تسبب السكري النوع الثاني. ليس هذا فحسب بل يسبب هشاشة العظام وتسارع نبضات القلب بسبب فقدان الكالسيوم بشكل مفرط. وقد يسبب الامساك لان مصادر البروتين منخفضة الالياف وكثره النيتروجين مدره للبول فتسبب طرح مفرط للسوائل وبالتالي اجهاد للكلى وتكون حصوات والنقرس بالمفاصل اما تناول الكثير من منتجات الالبان او الاطعمه المصنعه يسبب الاسهال وكثره تناول اللحوم الحمراء مرتبط بزياده الدهون المشبعه والكوليسترول وبالتالي زياده خطر الاصابه بارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون والثدي وسرطان البروستات بناء العضلات ورياضة كمال الأجسام عندما تمارس رياضة بهدف بناء العضلات يجب أن ترفع استهلاك الأحماض الأمينية إلى 1.6 جرام لكل كيلو من وزن جسمك مع مراعاة حساب السعرات الحرارية لبناء أنسجة جديدة ولا تنسى أنه يجب توزيع كمية البروتين اليومية على 3 إلى 4 وجبات في اليوم ولكن النصيحة هنا هي عدم استهلاك مساحيق البروتين المروج لها في صالات الجم مثل الويبروتين وهو بروتين عالي الجوده وسريع الامتصاص والكيسين ايضا بروتين عالي الجوده وهو بطيء الامتصاص ولكن المشكله انها بروتين صافي ومزود بالكثير من السعرات الحراريه والسكر واستهلاكها بدون وجبه متكامله ينهك الكبد ويرفع خطر الاصابه بالسكري إذا لم تكن رياضي محترف وتتبع نظام غذائي مدروس مسبقا الأفضل هو توفير ثمن هذه العلب لاستثمارها بمصادر بروتين ارخص ثمنا وأعلى جودة وتناولها بوجبة متكاملة وأخيرا لا تربط وقت تناول البروتين بوقت التمرين لأن بناء الأنسجة العضلية يحصل بعد 24 إلى 72 ساعة بعد التمرين لهنا خلصت كلامي لهذه الحلقة للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن نروحك تسكن فيه